Про ситуацію навколо зони вашої відповідальності. Так, от ми зараз з паном Олексієм Гетьманом в студії говоримо про те, що він припускає, що от цей наступ він вже частково почався, що йде таке певне промацування. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте ситуацію, чи дійсно можна вважати, що наступ цей почався, чи бачите ви скупчення ворога, чи підтягує він резерви? Добрий ранок, студія. Добрий ранок, телеглядачі. Героям слава. Е, ну, власне, е, частково підтримую цю точку зору, адже ну таке враження, що весь анонсований цей наступ весняний, який там так розпіарила е, російська окупаційна шизофренічна влада, він дійсно тут почався під Бахмутом і почався 5 місяців назад. Давайте чітко розуміти, що перша фаза битви за Бахмут виграна тоді, коли весь світ е, сміється і бункерний зганьбив себе перед цим світом, що не виконав свій дедлайн, який він там казав, там забуть, що взяти місто до нового року, і в цьому була якась там стратегічна логіка взяти місто і перезимувати в місті для того, щоб вже по весною готувати повстан, готувати сили, відновлювати сили і весною готувати наступ про які вони говорять, 300-500 тисяч, мільйон, півтора мільйона, я вже не знаю. Там, мені складно рахувати кількість цих дешевих одноразових солдат, особливо тоді, коли там тільки на одному маленькому напрямку, де стоїть батальйон «Свобода» у складі 4 бригади Національної гвардії рубіж, гвардії наступу, там, щодня гинуть 20-10, щодня там, знищимо або бронетехніку, або склади з боєприпасами. Тобто, ну, Кожен день він став настільки вже монотонний, монотонно важкий, монотонно напружений. Тому що це постійні обстріли, постійні сутички. Постійно наші хлопці відбувають ці штурми, атаки, де ворог, як дійсно, як саранчаг, намагається просунутися по посадкам, по полям, по селам. Тобто він не жалкує нічого, обстрілює гати, використовує цю тактику і вогняного валу. Але дійсно хотів би відмітити, як це було там в грудні, в листопаді, там, на початку січня, те, що є. Їм було набагато легше використовувати дешеві, дешевих своїх зеків, вагнерівців, для того, щоб просуватися, ніж для них життя їхнього солдата, бойовика, набагато дешевше, ніж там, боєприпас. Тому вони хочуть цим живим м'ясом перти і перти. То, от, власне, вже після Нового року, на початку січня, констатували, що приватна компанія «Вагнер» майже повністю знищена. І вже всім стало зрозуміло, навіть самим цим зекам, новим зекам, що ніякої амністії немає, це просто йде утилізація цього непотребу. І, і зараз на багатьох ділянках залишки Вагнера, тобто ми вже розуміємо, є заява Мінвбивства Росії про те, що Вагн, ця приватна компанія входить в структуру Міністерства оборони. Ми розуміємо, що на багатьох ділянках Вагнер винищений і їх замінила десанту було всередині січня до кінця січня приблизно ага. на тих ділянках де вагнер і до речі конфлікти між регулярними частинами і самими цими найманцями, що вони не хочуть помирати не хочуть щоб їх використовували як просто м'ясо на амбразури на кулемети є фіксувалися деякі конфлікти то е Відповідно, ну, хочуть доатилізувати ці залишки, і сама приватна ця компанія не може добрати. Там, ну, ніхто не хоче йти, ніхто ні, ні, все розуміє, що краще 5-10 років посидіти в теплій різниці, можливо, навіть не теплі, ніж е, замерзнути від поранень в окопах під Донбасу е, на Донбасі е, за 2-3-5 дні е, тощо. І от теж я додам, що, власне, аналітики, вони фіксують вже зменшення кількості вагнера, яких призивають, скажімо так, так. За останні місяці там є різні цифри від 6 тисяч і більше. А Володимир, а от скажіть, от, власне, так про тих, хто зараз там воює, більше інформації. От ви сказали про те, що вагнера майже не лишилося, а от зокрема видання Financial Times, вони пишуть з посиланням на анонімного радника з в селах України про те що на наступ росіян ймовірно очолять елітні підрозділи а от чи спостерігаєте ви щось подібне так, да, дійсно, я, власне, хотів продовжити на цю тему, тому що спочатку січня на нашому напрямку і на багатьох інших напрямках Бахматського фронту почали спостерігати, що почали вводити десантуру. Причому яку десантуру? Молодих хлопців мобілізували в частини, які були розбиті, знищені, там, ну, майже повністю розбиті під Харсоном, під Харковом, які понесли втрати, як в живій силі і в техніці, туди навкали То, Тобто умов. еліта виходить, що така умовна? Так точно. І техніку їм дали, от те, що ми знищували, те, що ми бачили техніку, є навіть там на, на моїх сторінках в фейсбуці, на сторінках там бригади, батальйону тощо, техніка, ну, видно, що вона не нова, тобто не, не тільки що заводу, а видно, що вона зі складною. Використана або зі складів глибокого зберігання, тобто десь ну там ржавчину ми прям не бачили, але ну логіка приблизно така. Ми щодня її там багато чого ми знищили у десантури, і м -м, ми розуміли, що вели саме такі частини замість вагнера, і по тактиці застосували. Недосвідчені, необучені без там належного досвіду. Тобто, якщо Вагнер там використовував всі хитрості, які можна, і це там супротивник, який дуже нечесний, дуже неправильно, але все ж таки вів війну і ну, намагався просуватися, то десантура, вона. Таке враження, що її навчали по уставам, як спрфв уставам радянського союзу часів Афганістану, часів чеченської війни, коли вони їх там навчили на тих полігонах марширувати, е, заправляти ліжково там. Вот ну просто от заправляти підлінік ліжку, підлінійку ходити там, тянути ну, от, на ну на сок вот таке враження десантури цьому вчили, а не воювати. І от коли ми бачимо, як вони пересуваються, ну вони стоїть доволі легкою мішеню. От буквально там декілька днів назад. Група йде... Ми по ній наносимо ураження, а вони там, ну, ховаються, починають окапуватися тут же замість того, щоб розбігтися, ну, або е залазити там якесь замість того, щоб переміститися, швидко, швидко. Ну, є, це відчувається в тактиці в цих моментах, коли тут уже там більше року бійці знаходяться, там, рік знаходяться бійці, вони розуміють, як, що відбувається, тобто, всі вся А Тут видно, що зовсім нові недосвідчені люди, які стають е е легкою мішенню. І ну, таку, така, така тенденція по всьому бахмутському напрямку. Але от те, що спостерігаємо останній тиждень, і дійсно про те, що кажуть, тут, власне, мій колега так само в студії, ваш співрозмовник, те, що навіть ці сили виснажуються, тобто навіть ці умовно нові відновлені частини зараз вже знову потребують відновлення. Тому окупант формує вже... Проводить реорганізацію військ, формує якісь корпуси, армійські корпуси. І ці армійські корпуси, вони в тилу, тобто відводять частини, водять нові. Відводять якісь на відновлення, якісь на ротацію там, за е, лінію фронту 50-70 кілометрів. Ну, в якісь міста, в якісь бази, там, скупчення, де вони проводять таке умовне відновлення, е тилове відновлення. А на цей час вже вводять нові частини і дійсно спостерігається така тенденція, що, можливо, весь цей анонсований наступ, він відбувається тут під Бахмутом, тому що ворог е несе величезні втрати. Ну mm -hmm. от, власне, ту, mm -hmm. ну, зуміли.